စေဥစွာ။သမ္မာတိဝနမ ్య ပိညေထိုနတ္တောဤအဆောင်အယောင်ကိုယူသောဂါထာနှင့်တရားစာပိုက်များကိုရွတ်ဆိုပေးပါမည်။သမန္တာစကဝန္တိတ္တအတ္တရာကိသံတုဒေဝတာသတ္တမဏ္မူနိရာဇတ်တုနံတုသက္ကမောခဓမ္မ Dhammatavanākālo āyambhadhāndhā. Dhammatavanākālo āyambhadhā. Dhammatavanākālo ā y a m b h တ d h ā Namo tata bhagavāto arahāto tamātambhugdhātā. Yītantā tāntā s h a i t ā i taranā h a l k a n d a r ဗုံမာဗုံမာစဒေဝာကုနာကနကဟနပြဝတသဗ္ဗကာလံ इति आयੰ တုဒေဝာဝရကနကမေရုရာဇေဝတံတော်တံတော်တံတော်သဟိတုံမုဏိဝရဝဆနံတောတုမကံသမကဇာမိသူစကဝါလေသူယက္ခာဒေဝာစပြာမနော ယံအမေယေကတံပုံဉ္စသဗ္ဗံသမ္ပတိတာရကံသဗ္ဗေတံအနုမောဒိဋ္ဌဝသမေကာသာတနေရတပမတာရဟိတာဝန္တအာခာတဝိသေသတောသာသနတ္တလကသဝှ္ဓိတုသဗတသာတနံိစသလောကေဝါရခတုသဗ္တာ Tatevontu tukhi tabhe pariwarehi atano Anigatumana vontu taha tabhehi nyatibi Taha satova soratova Mano satova amano satova Egi tova udaka tova p i t a s a tova kanuka tova Kanta ka tova nekata tova ဏဗတ္တာရောဂတောဝအတ္တတ္တမ္မတောဝအတ္တံဒိဋ္ဌိတောဝအတ္တပုရိသတောဝဇန္တံထိယတ္တမိကခေါနာကကူအဟိဝေသိကမဏိတပတိပိဣဿဒရိစ္သူကမဟိန္တက္က္ာတိနနာဘိယတောဝနန္နတနန္ပဒာတာာကကနတ မေဒီကသမ္မာတေဝနတ်တို့ဤအဆောင်အျောက်ကိုပန်ချသောဇာဘိုက်ကိုယွတ်ပမယ်ယေဒီအအနေကဂေါတိတတသဟန္တာမူခာနိနေမိနေတဝဒုဒ္ဓဝသမ္မဟပြမှုဟိပိဂဏိတုမသကုနေယအနန္တာအနဝဒေသကသဗ္ဗညုသမ္မာသံဗုဒ္ဓ ānandenāti Dika maha Garunāya āloka Ānū Kāmbaka houses <laughs> 偶拍 in many times an eye to get 18者告诉这 eps Aubainantes Entertain екс ば publishers from needless allahi 他 devil 牽 stampedead s e m a n အနေကောတိလက်ခာတဏိသက္ကမိဝအတိဒိကခနာကဝနအတိာစဝအနတာပစုပန္နဘတနကမတ္တကတနကရေပကကੁမလသူမနေေဝတောရပိတောအနောမတ္တတိုနာရဒောမုတ်တရောော လူစားတော့ပိယဒတ်တိအထဒတ်တိဓမ္မဒတ်တိကိဋ္ဌတ်တော့တိဋ္ဌောဖုတ်တော့ဝိပတိတိခေဝတ္တဝုကကုတောကနကမနကတဘောကိုတမောစာသမမကပိဝဝသံဘဝိအထပကဗုဒသွီကမကတတမ္မ တထအရိယစေဝပုထုစနာစသူတ္တဒသီလသမာတိပညဝန္တာသာဝကမနုဿာမနုဿဝဝိသိေသတော်မဟာသမယာတာနာတိယာတိသုတ်တိသာကတအနဝသေးတကဒေဝအနန္တဇကဝါလထာသတာသပုသာနရနရဝတိတွေကမေက ဒီကာဠ ిక ာခန္တီသာမေတ္တာဒ ਿਆ နာသက္ကတယောဣဿံမာကံတိသေးဟတကဟတာယထာเသတတာဣတိသမနဝတိသာနံပလီနတေစီနမုဒုခာတိတိကလဟုစေ గ နနာရောဂပယုပတောတောနနာပြဒနာဝိပတိဟိဝဝိမုိယာ ဤမေတံဣတိရဏံသနာနံသရိရေဤမသမိ ंसा नगरी ဤမသမိ ंसा အမကံဘรมမရဋ္ဌေမေတိကာနံဒီဝနံအာရခကခနံပစ္စာတိသမိကတိသောမင်္ဂလာကိုဖစစေတသောမင်လတပကရါ ယမင်္ဂလံဓဝဒသာ हि ဣသိံတိယံတုသတေဝကာတို့သန္နံနာတိကိသံတိအဋ္ဌတေင်သင်စမင်္ဂလံဒေတိတံတေဝဒေဝေနသဗ္ဗပပဝိနာသနံသဗ္ဗလောကာရှိတတာယမင်္ဂလံတံပနာမဟိເယວເມတကံမယံဘဂဝါတဝတ္တိယံဝိရတေတာဝနေအာထပင်တိကတာာမိ အတ္တေအတရာဝတာအဘိကန္တာရတ္တိယအဘိကန္တာဝနကေဝလကပ္ပသေဝနံဩပါတိတဝါယနဘဂဝါတေနုပဒံဂမိဥပါတံဂမတဝါဘဂဝန္တ်အဘိဝါတေတဝါဤကမန္အထာတိဤကမတထိာခောတာဒေဝတာဘဂတံထာယဣဇပါတိ ဝုဒေဝာမနုဿာမင်္ဂလာနိအစိမ့်တယာအကမနာတောနံြူဟိမင်္လမုဋတမအတဝနာစဘာနပတတာနစတေနာဘူာစဘူဇနေယနေတမလမုဋတမပတိရူပတိသဝါသောစပုပ္ပိကတံပုံညတာအတ္မာပဏတိစအေင်္ဂလာမုဋတမံ မဟာဝိက္ကစိဉ္စသိပ္ပံစဝိနည်းယောသုသိက္ခိတောလူပါတိရာစယာစာအေတံမင်္ဂလမုဋ္ဌမံမဟာတာပိတုဥပဋ္ဌာနံပုတ္တတာရတ္တသေအာကုလာစကမတာအေတံမ်္ဂလမုဋ္ဌမံဓာနင်္စဓမ္မစရိယာစညာတကံင်္စသေငဟောဝစ္နီကမနိအေတံမင်မုဋ္ဌမ အားရတိဝိရတိပါပမိစ္ဆာပါနာသကံ मो အัปမាទောစဓမ္မိตุအေတံမေလမုဒ္ဓမံဂါရဝောစနိဝါဒောစသံတုဋ္ဌိစကတိညူတာဂာလ ినా ဓမ္မသဝနံအေတမေလမုဒ္မခန္တီသစသတတာတမနနိစ္စသဒ္ဒနံဂာမ္မာကိ싸ေတမေလမုဒမ တပောစာမြမစရိယံစရိယသနာဒတနံဣဗ္ဗန္နာတသီကိရိယာစာဧတံမင်္ဂလမုတ်တမဖုဋ္ဌဗ္ဗလောကဓမ္မေဟိစေတံယတနကပတိအသောကဝိခေမံဧတမင်္ဂမုတ်တမဤာတိသာနီကတဝနသဗ္မပရာဇာသဗ္ဗသူထေံတိတံသံလမုတမယောပိ အာမနုဿဘေဒုပိခဘေကင်ဝေဇေနိုင်သောယရဏဒုဋ္တံကိုလာယူမှတ်သားကြပါအုံးပဏိဒါနာတုပဋ္ဌာယတတ်သံတံသံသပါရမီယောဒါန္တဥပပါရမီယောဒါန္တပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိန်သပါရမီယော ဘင်္ဂမာမပိသံကြီးလောကတ္တသရိယံမြာတ္တသရိယံဗုဒ္ဓတ္ထသရိယံတိဒိဋ္ဌောသရိယာယောဝိီမာဘဝေကဗောကံတေဇာတအပြိနိခမနပဓနသရိယံဗောဓိပန္တမာရဝိဇယံသဗ္ဗညုာပတဝေဒံမ္စကပတနနဝလောကုတတရမ္မေတိသဗ္ိပိမေုဒ္ဓဂုဏီအာဝု ဝေဒာတိယတိတုပံကာရံတရေตุတိယမဟာရတိန်ပရိတံကရဏ္ဍောအာယတမအာနန္ဒတိရောဝိယကာရုံညစိတ်ံဥပတ္တပိတဝါဂောတီတတံရဟံတိတုသကဝါလီတုဒေဝတာယတာနံပတိကနတိယင်စဝေဒာလိပုရိာမနုဿဒုပိခသံဘူးတိဝိဒံဗယံ ေဘံမန္တရာတပိတိပရိတံတံဗနာမဟိရာဏိတဗုဒ္ဓានိသမာကတာနိဘုံမဏိဝါယာဏိဝန္တလေခေသဗေဝဗုဒ္ာတုမနာဘဝတအဒေါပိတကိသသုန္တပါတတံတမာဟိဗုဒ္ဓានမထသပေမတကရောသမာနုတိာပဇာယဒီဝาสတတောစာရန္ေပလိ တတမ ாஹ ိနေရကတအပမတာယံကိဉ္စီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါတဂေ తు ဝါယံရတနံပဏိတံညာနောဓမ္မံအပ်ထိတတထာဂတနရန်ဘိဗုဒတနပဏိတနာစနာသုိဟတုဝိကအမတပဏိတံယတောမူနီတမாိတော d e ေန t e d မ o r g i v i ိ g ိ r i v i l e g e d 派、蜆 ern 鲍 Samantha painsi i d ေ m ceanfliesretii anna AU Amupā So particular ुı the Thanhse was m autism soidas, 曆地哪裡 anywhere near down centre ु demiş oncé iesta on issues to others are loves with the Volus b å d e e n s c သန္တာရိအတဏိယုကာနိဝန္တိဒေသက္ကိနေယအုဂတတ္တသာဝကအေတေတုဒိန္နာနိမဟာဗလာနိဣရန်ပိသံ गे ရတနပဏိအေနာစနာသူအဋိဟောတုယေသုမယု်တာမနတာတလနနေဂမီနောဂေါတမသာဒနာမိတပတ္တပတ္တာမတဝခရှလာမူဓနေဘုတိဘုံစမာ ဤဒံပိတံဂေရတနံပဏိတံဧတေနသစနာတုဝိဟောတုယထေန္ီလိုပထဝသောတိယတပိဝန္အတံပကပိယောတထုပမံသပုရိသံဝဒါမိယောအရသစ္အဝစပတတိဤဒပိတံဂတနံပဏိတံဧတနသစနာတုိဟောတုယေအရိယသစ္စ ानि ဝိဘ iᴅənMrurābīnyenā t ာ te Sītāni, Gairīnsā Bíteh i s b တ� i Bhūṅnbamātā, Nāti pavakām zeitammā mazi yantī, Iti olmayam bītāngya radanībhanitam mahete na tacena tuva attiPadū, LESuos ka rādadana ambharāya, hyānnu dhamma s h a h ສະດູຫະປາເຍຫິສະໄວບະມົດໍສິສັງເວິຖານານິອະບະບະກາໂຕອີດັມພິຕັງເລດະນັນະປນີຕັງເຫດິນາຕິເສນາຕຸໂພດິຫໍດຸເກິນຊັງປິໂຕກັມມະກໍໂຣຕິປາບະກັມກາເຍນາ ဣဒံ भी သံဃေရတနံပဏိတံဧတေနသေသေန तु ဝတ္ထိဟောတုဝဏ္ဏပဂုံမိ यतः ဖို့သိတေကေဂိမ္မာမာတိပထမသမိဂိမ္တထုပမံဓမ္ဝရံအတေသိနိဗ္ာနံမိံပရမဟိတာယဣဒံ भी ဗုဒ္ဓတနံပဏိတံဧတေသေသေန तु ဝထိဟောတဝရောဝရညုဝရတောဝရဟော อนุตรธรรมธัมมวรังอะดิเทยิอีธัมพีพุทธิรัตตนังปะณีตังเอทีนกะเสนะสุวัตติโหตุทีฆังปุราณังโนวะนัตถิตัมภะวังวิรันตะสิทายะติเกวะตะเมยเตขีนะปิสาอะวิรังหิสันฑานิบัน ยานีระพุทธานิตมากาตาณีโบหมานิวายานิวะอันตะเล็กขิตถาคะตังเทวะมนุษฺสปูจิตังพุทธังนมัตถามาตุวถิโหตุยานีระพุทธานิตมากาตาณีโบหมานิวายานิวะอันตะเล็กขิตถาคะตังเทวะมนุษฺสปูจิตังธัมมังนมั ဘုံမာဤဝါယာဤဝအန္တလက်ခေတထာဂတံဒေဝမနုဿာပူဇိတံသံဃံနမတာမသူဝတိဟောတုရတနာသုတ်တံအာရောကြာယောရကတုတနာသုတ်တံရံတရာောရကတုယန္တာတောယကနေဝတသသင်ပိန္နမီဇေဝနုယံသောရတ္တိဝမတံဒိရော ဒုက္ခံစုပတိသောသောသဗ္ဗံကိဉ္စီနပကတိ။ဧဝမာတိကုဏုပေတံပရိတံတံပနာမဟိ။ကရဏီယမထကုတလေနယန္တတန္တံပတံအပြိသမိစ္ဆာ။ဘေကောဥစုသုစုသုသဝသောစန္ဒမုတ္တအနတိမာနီ။သံတုတ္တကောသုဘရောသအပကိသောသန်လဟုကဝုတ္တိ။ ဗန္တေဣန္ဒိယောသနိဘခောသအပကဘောကုလေသောနနုဂိတောနသဂုဒ္ဓမဟာစရိက္ခိယေနဝိညုပရပတေယေခိနာခိမနောဝန္သဗ္ာဘဝန္ုခိတတ္ေကေစပန္နဗတ္ိတ္ဝါ v a h e t a ဝနဝတိတံဒကဝါရေဝမာန္မစမာတ္ကအနကထလ ဒိဋ္ဌာဝေဝအတ္တိဋ္ဌယေဝဒူရေဝံတိအဝိတူရေဘူတာဝံမဝေသီဝသဘာသတ္တဘုံဒုက္ခိတ္တတာနဘရောပရဏိကုထနတိမင်ထကစီနံကစီရာဒေါဒာပတိကအေညာနိညာမင်းညသဒုက္မေစီယမဟာဒယတဏိယုဒ္ဓမာယုတာဧကံဗုဒ္ဓမနုရခေ အေောင်တီသာပပုတေသူမနသပါဝရေအပိမန။အတောောစာတီီရ်စာအာသပါတောင်းအာဝောမှလပတ။သိတောင်စနေသိ်နောဝာသားနောရာဝတကာဝီတာမိေ်သော။အေသးသိင််တေ်တေရာပြ်မှမေ့တောဝာာမီတာမဝတိ်ထိင်အနုပကမာသလဝာတ်နီနာသပနော။ ကာမေตุဝိနေယရေရံနာဟိဇာတုကဗတိယပုဏရေတိမေတ္တာသုတ်တံအာရောဂျံထာယောရကတုမေတ္တာသုတ်တံနိရံဒရာယထာယောရကတုအခြေမရှိသောတက္ကဝအခြေနှောရှိသောတက္အခေလေးောရှိသောက္ကအခြေများစွာရှိသောတက္ို့ကိုမေတ္တာဖြင့်ဝေ၍အန္တရေင်စေတတ ကန္တတုတ်나유ကြပါပုံစုသဗ္ဗာတိဝိသာဇာတိနံဒိဗဗမန္တာကရံဝိယယန္နာတိတိဝိသံ ഘോഷ ံကေသံသဗ္ဗိပရိဒေယအာနာခိတမိသဗ္ဗတသဗ္ဗတသဗ္ဗပါဏီနသဗ္ဗတောပိနိဝရေတိပရိကံကံပနာမဟိဝိရုပခေဟိမေမေတံမေတံဧရာပတိဟိမေ သဗျာပ္ပုတ်တိမေမေတ္တံမေတ္တံကန္နာဂေါတမကေဟိသအပါရကေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဋ္ဌိပါရကေဟိမေသတုပ္ပရိဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဘဟုကရေဟိမေမာဝေါအပါရကောဟိ न्ति မာဝေါဟိ न्ति ဋ္ပါကောမာဝေတမဒောဟိ न्ति မာဝေါဟိ न्ति ဘဟုကရောသဗ္ဗသတံသဗ္ဗပန္နာသဗ္ဗုဒ္ဓံသကေ ကဗိဗန္ဒရာဏိပတံတုမာကိဉ္စီပပမာဂမ။အပမနောဗုဒ္ဓောအပမနေမေအပမနေကိမနဝတာနိတပအဝိသိကမနကမ္တပကတမိရခကတမပိတပကနန္ုပာနသာနမောဘဂတောနမေတနကမသံုဒနံ။ ခန္ဓာပရိတံအရောချတယောရကတုခန္ဓာပရိတံမြူရံတရာယတယောရကတုခတ်သိမောဘေးရန်တို့ကိုလုံခြုံဇေဒကာကွယ်ပိတတ်သောမောရပရိတရားကိုနာကြပါအုံးဘုရင်ဒိတံဘာရေနေပတရောနိယယေနတဝိတာရကံမဟာတတံဝနိစ သီရတံဝါယမန္တာပိနေဝသခိန္သူကဏိတုံယမမန္တန္တိအခါတံပရိတံတံပနာမဟိဥဒေတယံသက္ခုမဧကရာဇာဟရိတဝနောပထဝိပပဘာောဒတနမတမိဟရိတဝနံပထဝိပပဘာတေယိဇဂတာဝိရမှုတိဝတံေဗျာမနာဝိရကသဗ္တမိဒေငိနမောတိသံောပါလီဟု နမတုဗုဒ္ဓါနံနမတုဘောဓိယံနမောဝိမုတ်တံနမောဝိမုတ်တိယံဣမံသောပရိတံကတ၀မောရောစရတိဧတနံအပေတံသက္ခုမဧကရာဇာဟရိတာဝဏဘထဝိပပဘာတော်ဒန္တံနမတ ाम ိဟရိတာဝဏဘထဝိပပဘာတံတေယဇဂေါတံဝိရေမှုရတေယေဗျမနာဝေရကုသမ္ပတံတာမိ တိမေနမောတိသောပါဠိယံတုဏမတုဗုဒ္ဓံနမတုဘောဓိယံနမောဝိမုတ္တံနမောဝိမုတိယံဣမံ तो ပရိတံကတောဝါမောရော ವಾ ကမကပိမောရာပရိတံအာရောဇထာယောရကတုမောရာပရိတံနေရံကရာဇထာယောရကတုမိပေကင်းဝိစေတ္တောဝတ္တတုတ်တံဝတ္တပရိနာယူကြပါဦ resistor dan padinpuce docum hapre e neephuddamát gottah החya indo carinaputam 뉴스 s ာရ t t e တ u y a n t j a နာ h i a y a t e anak Jimaudie s e သ a t a t a r i potato No d i s c i p ာ e is un Price for you Kaphatta ye smiled Te dan bre dhem compraê-tam t a အဝစ္စဒမဗလံိတဝပုပ္ပကစီနိသစစာဗလမဝတယသစာကိရာမကသံလန္တိပခအပတနာတိပါဒာအဝစနမာတာပိတာဇာနိကန္တာဇာတဝိဒပတိကမသာသေစီဂတိမရှမ္ာပိစလိတောတိခိဝုဇေတိသွလဒကီတာနိဥရကပတဝယတတိခိသစ္စေနာမိတမောနတ္အိဧာမိသစ္စပါရမီတိ ဝတ္တပရိတံအာရုဏ်တာယောရကတုဝတ္တံပရိတံညံတရာယတယောရကတုပြယံခတ်သိကျောက်ချင်းကိုတုံးလှုပ်ချင်းမွေညင်းွှွန်ပြကျက်ရင်းထခြင်းတို့ကိုပဲဖြောက်ပြီးနိုင်တော့တစ်ဆက်ကတုံးပရိတော်နာอยู่ကြပါ ਉ ။ယန္တာနုတ်တရဏီနာပိအန္တလိကေပိပါဏိနော ပတိဓာမတိကိသံတိဘူမိယဝသဗ္ာတဗပတ္တာလမ္က္ောာတိတံဘကနာနသမ္မုဒ္ဒနာပရိတံတံဗနာမဟိဝမေတုတံကံမယံဘဂဝါတဝတိယံိရတတိဇေတဝနီအာနာပိန္ိကတ္တအာရမိတန္တာဘဂခအာမတိတိဘိက္ခိ ဗတ္တန္တိတိတိဘိက္ခုဘဂဝါတောပစ္စံတော်တုံဘဂဝါဣတရဝောသဘုဒ္ဓပုဗံဘိက္ခဝေဒီဝါသူရသင်္ဃာမောသမုပါဖြူလောအဟောတိအထာခောဘိက္ခဝေသကွန်ဒီဝါနမိတောဒေဝေတောဝတိန်တိအာမန္တိတိသတိမာရိတာဒီဝါနံသငမဂတနံဥပ္စီရဗျံဝါသံမိတတံဝါလောမဟောါ မမေဝတတမိယိသမယေတဇကံအောင်လောကီယာထမမံဟတဇကအောလေကီာတံယသိတပြဝါသမိတတံဝလမဟံသောဝါသောပဟိနစမိတဇကံအောလေကီာထအထပဇာပတိသာတိဝရာသံာတဇကံအောလေကီာထပဇာပတသာဟိဝတိဝရာသံာတဇကံအောငလောကီယာတ ယံဘဝိတတိပြဟဝါသမိတတံဝါလောမံသောဝါသောပဟိယိတ်တိနောစီပဇာပတိကာတိဝရသာသရဇကံအောင်သောကိယာတအထဝရုဏတာတိဝရသာသရဇကံအောင်သောကိယာတဝရုဏတာဟိဝောတိဝရသာသရဇကံအောင်သောကိယာတယံဘဝိတတိပြဟဝါသမိတတံဝါလောမံသောဝါသောပဟိယိတ်တိနောစီဝရုဏတာတိဝသာသရဇကံအော်သောကာ အတိသနတာတေဝရာဇာသတ္တဇေကံဥုံ္ဂေါကိယတ္ထဤသနတာ हि ဝော దేవ ရာဇာသတ္တဇေကံဥုံ္ဂေါကိယတံယံဘဝိသတိပံဝါ ਸ မိတတဝါလမသေဝါသောပ희ယိတ်ေခဝကတာဝါဓိဝနမိန်သတ္ကုံေါကိယအတတံဝါာာသတ္တဇကံဥုံ္ဂေါ ဝရုဏတာဝေဝေဝရာသတ္တရဇကံဥ uh -huh. ုံုံကယတံဤတာနတာဝေဝေဝရာသတတရဇကံဥု uh -huh. Uh -huh. ံုကယတံယံဘ uh ဝ -huh. yeah -huh. ိတတိြံဝါသမိတတံဝလောမဟံတောဝသောပိဟိထာပိနောပိပိဟိထာတံကိတ္တာဟိတုသကောဟိဘိခဝေဒေဝာနမိနောအဝိတာရာကိုအဝိတာဒောသောအဝိတာမော roomm� 疯 магаз ာ í Всё payers Comms�by blueberry Hungarian cafeteria i s h m e n တ單 dark Jason a c လ e r b i g c h r o m ာ heraus flaws nursery words 墨草 e တ m sanctiyā marākata nā wa vlåh v l o m a ṅ h တရ u e n e y ā p ပ e y a n ۱vayā iyor 向 sahame ۪ h a s ဝိသာရဏတမ္ပနောကုကတောလောက၀ိတုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိသက္ခာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓေါဘဂဝါတိသက္ခာဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓေါဘဂဝါတိမမဟိဝေဘိခဝေအနုတရတဝကတိပြယဝါသမိတတဝါလေမံဝါသောဘိယိတ်နေေမအနုတရောထအထဓမမအုတရာထ दुखान्तो भगवा ता तमो तं दीठि को अगालि को ईहि पत्ति को ओपनिही को विसङ्गन वेरि तं भो वेणु हिदी धम्मं हि वो भिक्खवे अनुकरा तं यं म्वै तदि भ्यान वा सम्मि तं वा लोमं तो वा तो बहि यय तदि नोसी धम्मं अनुकरिया ठा अटा गन ဥပဇ္ဇုပတိပ anno ဘဂဝတော်သာဝကတံကိုညာယပတိပ anno ဘဂဝတော်သာဝကတံကိုသာမိစိတ်ပတိပ anno ဘဂဝတော်သာဝကတံကိုယတ္တိတံသတ္တရိပုရိသယုဂာဏိအဋ္ဌပုရိသပုဂလာဧတဘဂဝတော်သာဝကတံကိုအာဟု नीय ောပါဟု नीय ောဒက္ခိ नीय ောအင်ဇလိကရဏီယောအနုတရံပုညခေတံလောကတာတိ လံဂံဟိဝဘိခဝိအနုဒရတံယံဘဝိတ္တိပြံဝါသံ႔ိတတံဝါလောမံသောဝါလောဘိဟိရိပ်တိတံဂိတာဟိတုတတံဂတောဟိဘိခဝေအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိတရာဂောဝိတ္တောသောဝိတ္တမောဟအဘိရုအသံ႔ိအနုဒရတအပလာဟိတိဣဒံမဟာဇဘဂဝါဣဒံဝတ္တနာသူကတော အတာဘံဣတတောသတ္တံအရင်းကြီးဒုက္ခမူလေဝါတုံညာကာរីဝဗိခောအနုကရိတံဗုဒ္ဓံဘိဟံတုံမာကနောတိယနောစီဗုဒ္ဓံကရာတ္လေကစေတံဒရဒဗအထဓမမကရိယာနေယဏီကသူရိတိတနောစီဓမကရိယာနေယဏီကံသူရိတိတံအတ္ထသံဃကရိယာပုံညခေတံအုတ ေဝံဗုဒ္ဓရံဒါနံဓမ္မံတင္စဘိက္ခောသယံဝါသံ v ံဝါလေမသောနာဟိတတ်တဇေကံပရိဒံအာရေကတာဝောကတုတေကံပိဒံမြရတရဝောရကတုကတမာရနမ်လေပတို့အသောပမတံြစ်သောအတနာတု်ကိနို်ယူကပါ ยังอฏานาติยตုတ်ตังอฏานาติยตုတ်ตัญญีวาลูยิงဖြစ်သောกตุมาระนมินี4อูโตอิอัสสมันตังโกวาถิตึงล้วยเลชิปริกิปาลีโด၌ตึนสิโยยาเนยามะลูอัตตโลถิตึงล้วยยุตโสเปปามินาลูจะถากุ အမဒန္တိဟိနာထတ္တသာတနိသာဓုသမ္မတိအမနုကေဟိသံတိဟိတရာကိဋ္တိတကာရိဘိပရိသနာံသတ္တနံအဟိန္တာယသဂေါတ္တိယယန္တိပေတိမာဝီရောကရိတံတံဗနာမဟိဝိပသိတနမတုသမတတတမာတောသိိတံပိသနမတုသဗ္ဗဗူတကပိနောဝနုံသနမတုနတကတတပတိနော နမတုကကုတံသတ္တမာရဒေနာပမတိနောဂေါဏကမနတနမတုပြာမနတဝုတိမတ္တဂန္ဓဗန္တာသံနမတုဝိပမုစ္စသသဗတိအင်ဂီရသတ္တနမတုသစ္စာပုတ်တံသတိမတ္တယောဤမံဓမ္မံဒေတိသဗ္ဗဒုက္ခာပနုဒနာယေစပိနိဗ္ဗုတ္တလောကေယတ္ထမုတံဝိပတိတုံဒေဇနာပိတုနာဌမနတာဝိတသရတ္ တေစေစာတပု်တာနေ့ကစတာကော်တိရောပာပေးပု်တာမာသမာတာပေပု်တားမေထိကပာပေတာတာပလုဖေတာဝင်သာတစ်ဟုပါခဲတာ။လေသေပတည်စာနထည်အာတပမထာနမုတ်တမာပနာတနသ်းသည်သ့်ိ်ာသုဝေသာတကြမှစက်ကောတင််ညလောခ့အပတီးပတိရဥပေသာပု်တာတာမေ့တတာပရနာရက။ ပတင်စာလကနုပေသသီသာနုဖင််စာတ။ပားမာပာပရာသုပာပါသပေသေမှနီကုံစရာ။ုတ်တသပြငုနော့အတေသပေခိနာသာစီန။မာပါပါမှာတေစာမားပြင်ျာမားပ်လာ။မာကာတူနီကာတီာသာပေသာနသူခဝာ။ဒီပနာထပတေထာစာသနာလေနာစာပနီန။ကတီပတူမ်သးသာကတညီပတူမ်သသာကာစာ။ ဤဒေသီနောဗြဟ္မဝဏ္ဏတလောကဏ္ဍံသဗ္ဗိတိပရာယနာဒိသဟံဣရတပါတိဝန္ဒာမိပုရိသုတ်တမိဝဆ္သာမနတာသေဝဝနာမိတိတ္တံသံဃတိတနီအာကနိဌာနိကမနိစာပိသဗာသဒာခိနရက္ခန္ုဘုဒ္သံတကတုဝဒေတွံရခိတသော်မုတ်ောသဗ္ဗပိဟိသသဗ္ဗောကဝိနိမုတောသဗ္ဗသံတပဝဇိတော သဗ္ဗဝေရမတ္တံတောနေဝိတ္တောသုဝံဝဝေသေသံသစ္ဆေနာတိလနာခန္တီမေတ္တာပလီနာသတေပိအမေနုရခန္တုအာရနာသူခေနသယတောဥက္ကိသသူောအာဓောမတလိမာယတ္ုခေစာနတသံဝီပိနောဓသတိယတ္တုကတိသူရေဒီဝကောတိဘောဟတိရတောပိတ္ထံခံယူောမုဒောဂရိောော ဧဝံကੰတတ္ထာဇာနန္တိသမုဒ္ဓောတိတော်တေကောဣဒောတာပုရိမာတိသာဣတိနံအာသိကတိဇဏောယန္တိသံအိပါလေတိမဟာရာဇာယသတိတော်ကန္ဓဗာနံအဓိပတိတရတ္တောတိနာမတော်ရမတိနိသဂိတေဟိကန္ဓပေဟိပူရကတောဗုဒ္ဓံပိဒံသာဘဟောဧကနာမတိမေသူတံအပိတိဒံသာဧကောသအိန္ဒနာမမဘလ ဧသံဘိဗ္ဗတံဒိဋ္ဌောအနဗုဒ္ဓံအာတစဘနနုနဒူရတာဝါနမတံတိမတဝိတသာရတံနမောတေကုရိသာနမောတေကုရသုဒ္ဓမကုသလေနသမေခတိအမနုတာပိတံဝန္ဒံတိကုတံနေတံဝိနေသောတသမအေဝံဝေဒီမေတိဇိနံဝဏထဂေါတမံဇိနံဝန္ဒာမဂေါတမံဝိဇာသရဏံတံဘန္နံုဒ္ဓဝန္ဒာမဂေါတမံ ဘုဒ္ဓတိမလူမင်သာပါတသံတိဘမေဌိကဒေပိတုမနုရကတုအောဂနဒုကခနသာယနာဘောဥ္စံတိပိသူနာပိဋိမန္ိကဗနာတိဗတိနောလုက္ကာရနေဂတိကာနာောသာဒခိနာိသာဣတိနံအာသေခတိဇနောယတိသံအဘိပါလီတိမာရာသာယတတသောဂုမတနံအတိပတိ ဝိရုံလည်ဣတိနာမတောရမတိန္စဂိတေဟိကမမတိပုရကတောဗုဒ္ပိတ္တဝောဧကနာမာတိမေတုတံသေးတိဒ္ဒလာဧကောအိနနာမမာဗလာသံပိဗုဒ္ဓေကာဗုဒ္ဓံအာဒိသန္ဓုူတေနမတံတိမနတဝိတ္ာတနမောတိပုိသာဇင်နမောတိပုိသုတတမ ဝုဒလိနဒမေခတိအမနုတာပိတံဝန္တံတိသူတံလီတံအဘိနောတတဿမဧဝံဝတိမသိဇိနံဝန္ဒခောဓမ္မံဇိနဝန္မဂေတမဝိဇာသရတပဏံဗုဒဝန္ဒမေါတမဒက္နဒမေတိသာဘဂေတံတိဒေဝမေဟိကဒေပိဒုံမနုရခတုအာရနဒုကခနသာယတ္ုခေသတိသူရောအိသောမနတလီမာ ယန္တာသုင်္ဂိသမာနတအဒီဝတောပိနေရု်တိယတ္ထအုဂတိသူရိယေသဝရီတိဘဝု်သတိရတော်ပိတထကမြီောတမု်တော်ိတော်ကောဧဝနတတထသနံတိတမု်တော်ခရိောတကောဣတောတာပစစည်းမာတိသာဣတိနံအာစိကတိဇနောယန္တိသံအပိပါလေတိမဟာရာဇာယတိသောဗုဒ္ပိတဿဘဝောဧကနာမတိမိသုတံ အယူဒီဒန္တအေကိုစအိန္ဒနာမမဟာဗလာဒေသံပိဗုဒ္ဓံဒိဋ္ဌဝန္တဗုဒ္ဓံအာဒိသပန္ဓုနံဒူရတောဝနမတံတိမန္တံဝိတသရဒံနမောတေပုရိသဇေညနမောတေပုရိသောတ္တမကုတလေနတမေခတိအမနုတာပိတံဝန္ဒံတိသူတံလီတံအဘိနာသောတတ္တမဧဝံဝတေမတိဇနန္ဒတဂေါမံနံနာမဂေါမ ဝိသဇဏနာတမ္ပနံဗုဒ္ဓံဝဏ္ဍမဂေါတမပိစီမာကမေတိသာဘာဂေတံတိနာကာမေဋ္ဌိကာဧပိတုံမေနုရကန္တုအာရ ോഗ്യ ေနသူခေနသာယေနဥတရာကုရုဝမနေရုသုတတနောမနုဿတတ္ထာဇာယတိအမမအပရိကနတေပိသံဘေပန္တနာပိနိယံတိငင်္လ အဂတပါကိမံသာလင်္တိပရိဘုံသံတိမာနုသာအဂနံအထုတံသုတ်တံသူကံတံတံဓုလပလဒုံတိကိရိပသိတဝါနာတတုံဘုံသောနံဂာဝေဧကခုရံကတာအနုယံတိတိသောတိသံဘကုံဧကခုရံကတာအနုယံတိတိသတိသံအေဒိငဝဝါအနံကတာနုယံတိတိသောတိပုရိသံဝါနံကတောဝအနုယံတိတိသောတိ กุมารังวานํกตฺวาอนุยํติตฺถิตํกุมารังวานํกตฺวาอนุยํติตฺถิตํเตยาณีอภิรุหิโตวกปฺปาติตํอนุปริยํติปสาราตตฺราสีโนอทิยานํอตฺถายานํเทวิยานํอุปฏฺฐิตํปาตฺตราติวิกาเสวามหารสตฺถายตฺถิโนตตฺสานครํอหุอนตฺมาอนฺ အာဒာနာတာကုသီနာတာပရာကုသီနာတာနာတာဒူရိယပရာကုသီတာနာတာဥတတရေနဂတဝံတော်နောကမပရနသနဝနဝတ္ောအံအံဝတိောအလကမတနာမာဇဒံကေရနခေနမာာမာရသဝိသနနာနာမာဇာနိတတမကုဝေရောမာရာဇနောတိဘောသတိ ပေသောပင်ကခတ်သတောလာတကာသသောသာအောစာြီးသေစာသည်သသစားသည်သူတောရစာအိထေ့မည်။တတောပြီသာသနီနာမှရောမိကာပေသောဝောာာသို့ပတရားတီ်သာပြီးသသာာတိနာမှရတာရကာပီရပသားည်။သတနေစဖာတကနနာကီကနာရူသာမရာကွ်စာပြကါ။ ဘုကီလာတိဝကုဟိဇိဝဇိဝကသတ္တတအထောဥထဝစေတကကုကုဒကကုလိရကဝနိပေါကရသာလိကဒုက္ကဋသတ္တဒုက္ကသာလိကသတ္တဒံကမန္နဝကန်နိသသောပတိသဗ္ဗကာလံကကုဝေရနလိနိတရာဣတောသာဥတ္တရာတိသာဣတိနံအာသိခတိဇနောယံဒီသပိပလေတိမဟာရာာသတိသော யக்க ំ நிசா அதிபதி குவரோ ဣတိနာမ தோ பர்மதிநிசாகி တိ ய யக்கேவ பு រ ங்கதோ புத்தபி தத்தபவோ เอก நாமாதி เม துதன் அகிரிதிததா एकोச ဣ ண்டநாம மஹபலா தீஸபி புத்த ံ தெய்தவானா புத்த ံ아 தீஸ பந்துனம் துராடோவ நமஸ ံ தீமந்த ံ வீடதாரதன் நமோதே புரிகா سنجய நமோதே ப ு ர ကိုယ်တလေနာသမေခတိအမနုတာပိတံဝန္ဒံတိသူတံနေတံအဘိနသောတတမအေဝံဝတေမိစေဇိနံဝန္ဒထဂေါတမံဇိနံဝန္ဒမဂေါတမံဝိဇာသရဏံသမ္ပန္နံဘုဒ္ဓံဝန္ဒမဂေါတမံဩဒရသမေတိသာဘေသန္တိယက္ခမေအတိကာဒေပိတုံမေနုရကံတုအာရ ോഗ്യ ေနသူခေနသာ ဥဒတမေနတတာတောတ ద ်్ ష ి ణ ေဝရကောမစီမေနဝိရုပကော်ుေရောဥတ္တရံတိတောတိမာရလောကပါဠာယသသိနောဒေပိတုံမနုကတုအာရോ ഗ ေနဒုကခေနသာအာကတတ္တသဘူမသာဌေဝနာကမေိကဒေပိတုံမေနုရကံတုအာရോ်് യ ေနဒုက္ခေနသာအေဒီမံတောသယေဝဘသာအိာတဝတနိ ေပိတုံမေနုရကံတုအာရ ോഗ്യ နာဒုက္ခေနသ။တပ္ပိတိယောဝုဝဆံတုတောကောရောဂောဝိနတတု။မာဟောဘဝံဒန္ဒရာယာဒုက္ခိတိကယုကံဘဝ။အဘိဝါဒနာတိလိတ္တနိဿံဘုဒ္ဓဘာသာယိနောသတ္တရောဓမဝတ္တံအာဝနောကမလံတအာဒသတအာရာဂတကတု။ အာဒနာတိယသုတ်တံမိရံတရာယတယဝောရကတုခသိံသောပိဒအန္တရုကိုမြင်စေတတ်သောကပ္ပပလုံးတိမိကပ္ပတာယီစီရင်ဝင်ဖြစ်သောအင်ခုလိမာလတုတ်ပြိတ္တုနာယူကြပါပရိတံရမနံတတ္ထနိသိဏဌာနဒောဝနဥဒကံပိဝိနာတိတိသဗ္ဗမေဝပရိပယ ဒိနာကပ္ပဝုဋ္ဌာနံယင်္စသာတိတိသင်္ခေနခြေရတင်ဂူလီမာလတာလောကနာဌေနဗာတိတံကပ္ပတာယိမမာတိသံပရိတံတံဗနာမေယတေပကိနီအရာယဇာတိဟာဇာတောနာဘီဇာနာမိသ်စိတ်စပ္ပနံဇီဝိတံောရောပေတဒနာသစစေနသုတိတေဟောတုသုတိကပ္အငီမာလသုတ်တံအာောကြတာောရကတု ငြုလီမလာတုတ်တသထာယောရကတုခသောယောကပိဒံယမန်တို့ကိုကျင်းပြောင်းမြင်းစီတတ်သောဘုဆင်ကပရိနာကြကြပါကုန်လောသန္တာရနတရံုကဝိနာတနိတတတမ္မေသုဆငမာတေနာပမတ္တနိဥသတောာရစီမိတတာတိဘဝမုတ်ာဂေမ အတ္တိမတရာပြာတိအမတံနေပြံကတ္တ။ဧဝမာတိဂုဏိပေတံအနေကဂုဏသင်္ကဟံ။ဩတတေဉ်စဣမံမန္တံဘုဇ္ဈင်္ဂသဗ္ဗနာမေ။ဘုဇ္ဈင်္ဂဩတတိသင်္ကတော့ဓမ္မနံဝိစယောတတ္ထ။ဝိရိယံပိတိပန္တတိဘုဇ္ဈင်္ဂသာတ္ထပရိ။သမာဓုပေကံဘုဇ္ဈင်္ဂသတ္တိတ္တိသဗ္ဗတ္တိနာ။မုနိနာဓမ္မတ္ထကန္တာဘဝိတံဗဟုလီရတ္တ။ ဗံတတံတိာနိဗ္ဗာဏာယာဗောိယဧတေနသစ္စာဝုဇ္ဇေနာသူတိဝဟောတုသဗရာဤကတမိသမေနထောမကလဉ္စကတဗံဇိလန္တုက္ခိတိဒ်ဋ္ဌဝါုဇငေတတ္တဒေတိဒိသတံအပြိဏံဒောာမုတ်္စင်္ုတင်ကနိဧတေနသစ္စာဝုေနာသူတိဝဟောတုသဗရကတာဓမ္မာတာပိေလိင်ေနာပိပီိတော သောဏတေရေနပနာပိတောနာအာတံမောတိတာနာအာဒာတမာဝုဋ္ဌာတိဌာနောရေတိနာသစ္စာဝဇ္ဇေနုတိဟတုသဗာပိနာတိသစ္ာအဘာဒာတေနနပြိမေသိနံမကဟတာကိလေသာဝပတ္န်ဥပတ္တိဓမ္မတံရေတိနာသစ္စာဝဇ္ဇေနသုတိဝံဟောတုသဗ္ကပရိဒံအာရောဂျံထာယဝရကတု กุสงฆาปริฏฐัมนิรํทารยัตตายวรคตุกุสงฆาปริฏฐัมทุกขทายวรคตุกุปุพพานตทุกขောตกಾಂโดစနိုင်သောลุာยันฑุมิเมฏตันอวะเมนော ပ s z y s t k o c h တ။ n g e န changed changed changed c h a n မ e d changed changed changed changed changed တ h a n g e d c h ော g e ပေ h a n g e d changed changed c h a န g e d changed changed changed changed changed changed changed changed changed changed changed changed changed changed c h ယံတံနိမိတ်တံသုဘမင်လင်္စယောဝမနာဘောတကုဏ္ဏတသတောသောဘေကဟောတံသူပိနံသူကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဝိပကမင်တုယံတံနိမိတ်တံသမလင်္စာမနာဘောကုဏ္ဏတောသေကဟေသူပိနံသူကန္တံမနုဘာဝေနဝိပကမင်တုယတနိမိတ်တံသမလ်္စ ယောဝမနဘောတကုဏသတတောဒောဘေကဟောတံတုပိနံတုကန္တံဂဟံဂာနုဘာဝေနဝိပကမင်တုယံကိံစီဝေတံဣဒဝါဟုရံဝါသကေတုဝါယံရတနပနိတံနနောတမံအထိတတတာဂတိနဣဒံဗိဗုတ္တိရတနပနိတံဣတိနတိစေနာတုဝတ္တိဟောတုယံစေတံဣဒဟါ တ <ission> က္ကိတုဝါယံရတနံပဏိနနောတမံအဋိတာငတနဣဒပိဓမ္မိတနံပဏိတံဣနသစ္ဆသူဝတိဟာတုယံကိံစီဝိတာဟုတကကိတုဝါယရတနပဏိနနောတမံအဋိတာငတနဣဒံပိသံဂိရတနပဏိတံဣနသစေနသူဝတိာတုဘေတုသဗမ်လံရက္သဗ္ဗေဝတက ဘဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဒរာသုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရကံတုသဗ္ဗတေဝတ္တသဗ္ဗတမ္မာနုဘာဝေနဒរာသုခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္မင်္ဂလံကံတုသဗတေဝတ္တသတံဂ ानु ဘာဝေနဒរာသုခိဘဝန္တုတေမဟာကာရကောဏတော်ဟိတ ாய သဗ္ဗပါဏိနံဝိရဒဝပါမီသဗ္ဗပတောသံဘောမုဋ္မ ဣတိနသစ္စာဝ hmm ိစိနာသုတိဝောဟောတုသဗ္ဗရာမဟာကရုမီကောနာထောဣဒာယသဗ္ဗပါဏိနဘူရေတဝဗာရမီသဗ္ပတောသံ보ဓိမုဌမဣတိသစ္စာဝစနာသုတိဝဟတုသဗမကရုမီကောနာထောဣဒာယသဗပါဏိနဘူရေတဝဗာရမီသဗ္ပတောသံ보ဓိမုဌမဣတနသစ္စာဝိစနာသုတိဝေဟောတုသဗ ရံတော်ဗောဓိယာမူလေသัจญาဏံန္တိဝတ္တနောဧဝမေဝဇေယောဟောတုဇေယတုဇယမင္လေအမရသိတပလင်္ကေတိတိပုတ္ထဝိပုဂ္ဂလေအပိသိကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနံเอกပတ္တောပမောဒတိသူလကံတံပြုမင်္ဂလံဒုပ္ပဘာတံသူုဋ္ိတံဒခနသူမူဟတောသုယေထံဇမ္စာရိတုအကြိဏကကမဝါစာကမမကခိနံ တ်နမနကမပနိတိ်ေ်ပတက်ခီနငအတခ်ီနနီကတာနလပကထေပတ်ခီနင့သည်အတလာတာသူခီတာဝီတုံလာပုံတာသာသနင့။အတိုကသူကီတောဟောထာွာကပေရီရာသညပီသည်အတလတာခီသာဝီတု်လာပု်တာသာတနင့။အတိုကသူခီတေဟောတာာကေရများသညိပီ်သအတလတာူခီာရီတုံလာု်တာသာနှ အရောဂာဒုက္ခိတာဟောတာသာသေဟိာတိဗိဒုက္ခမတတိုကဝတုသဗ္ေပိပါဏီနောဘယံပတာနိဘယံဝနတုသဗ္ဗေပိပါဏီနောဒုက္ကပတာသာဒုက္ကဝနတုသဗ္ဗေပိပါဏီနောဧကဝတ္တာအမေဟိသမတံပုညံသမတံသဗ္ဗေတေဝနုမောတံူသဗ္ဗပတိသိတတိယ သန္နံတဏ္တုတတ္တာယသီလံရက္ခံတုသဗ္ဗနာဘိဝတကစ္တေဝကတအတေဘမကတိစေတသပကြက်တရီပါပီအမျှဝေဆုကရွတ်ရွ်အေရေ ကိစ္ကိုပြီးစရအ်ဤစတော်းကာထာမြရဲ့အ내အတိတ်ပဲနေတရာကိုမဟာဘုဒ္အချမ်ပြီးနှကုံ၌ကြည့်ရှုနိုင်ည်ယံတကုသလံတကအာနုဘာဝေနပါဏိနောတပိသတမ္မရာသတ္တညတဝါဓမ္မံဒုခဝဟပကုဏန္တုဝိဒုဒ္ဒာယဒုခာယပတိပတတိယ အသောကမနု့ပာရသု်နေ်ပာနာသူကာမု်တမ်စီရ်တေတ်တူလ်ာမောတမေဝန်းသူလာင်းကာတာ။လာေးပီသတာကာလေနာသာမာတေ့ော်ဖါက်အသူရာထာတ်ခင်သူေတနာသူာစားနော်တ်ခြေးဝီးမှင်သာစာတကတူတမေနာအတနဝ သာဓုပါဗျ